Ikke glem å glippe våre nye interessante videoer. Bare husk å klikke på abbonner-knappen og bjelleikonet. Vi i ut nye videoer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 Når du er interessert i produktet, du finner alle linker i beskrivelsen. Insikts inclудspundet med skruten Takk for at du så på. Hvis du videoen, oss, oss på sosiale medier. Vi er på Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene er i